I lysbildet 1 handler det om dig. I dette lysbilde så skal du sette in en titel med navnet ditt. Du skal sette in fem punkter som omhandler dig og de ska komme in som animasjoner ved musklikk, och du skal sette in ett bild av deg selv. La oss sette i gang. Aller først så trenger vi et lysbilde. Jeg har en verktøylinje som jeg har valt under hjem, och där har jeg en mulighet til å trykke på knappen nytt lysbilde. Så trycker jag på denne, så får jeg et nytt lysbilde. En annen måte å gjøre det på er å klikke under det lysbilde som er, gjerne mellom kanske et annet lysbilde, så trykker man bare på Enter, og så får man ett nytt lysbilde. Så må vi velge oppsett, eller utforming av dette lysbildet. Vi går på hjem, går under oppsett, og jeg velger to innholdsdeler som jeg trykker på nå for å få indelingen av dette bildet. Jeg skriver så inn titelen, og det blir jo ditt navn i stedet for mitt navn. Så skriver jeg inn fem fakta ting om mig selv, og i oppgaven så står det at vi skal nå få inn disse punktene en og en. Så da klikker jeg mig in i tekstboksen som du ser merket på skjermen nå, så går jeg opp på skillekortet animasjon og her finns det mange forskjellige animasjoner som jeg kan bruke på inngang. Jeg velger nå for eksempel fly in og så ser du på denna måten at det blir eh, fem innganger. Og det ser vi ved at det er 1, 2, 3, 4, 5 som er merket på denna måten. Hvis jeg bare skal vise hva som hadde skjedd, hvis jeg hadde merket alle på en gang, og så trykket fly in så ville alle kommet in samtidig. Men i den oppgaven så kal vi også tryke på denne måten at det kommer opp en nå gangen. Da trycker man på en musknapp, og så kommer ett punkt in och så kriker man näste gang kommer näste punkt og så vindret. Så kal vi ha at bilda og selv. Jeg krikerdag in här på bilde O vilger har borte hvor jeg findne bilder, går og finner det bilder jag ska ha og trykker på sett in. Dette bilde plasserer sig da til høyre. Ser du disse fnåttene som er rundt omkring på bildet, hvis du ønsker så har du muligheten å dra i kanten av disse her, men pass på å ikke bruke de på sidene, for da lägger du på deg, eller slanker deg. Ctrl-Z bruker jeg for å angre meg tilbake til dette. De som kommer til å se den innleveringen er dig og sensor. Men hvis du ikke har lyst til å ut personlig informasjon selv til sensor, så står du fritt til å finne på eh, ting om deg selv, og du står fritt til å sette inn bilder av Donald Duck i stedet for deg selv hvis du måtte ønske det.